بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجینئرنگ ڈیزائن انفارمیشن فارم سے تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو کریٹ باربینی شیڈول آف پائل ان ایکسل تو ایکسل کے اندر جو ہم باربینی شیڈول کنسلٹنٹ یا کلائنٹ کو سبمٹ کراتے ہیں اس کے فارمیٹ کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس اس پروگرام کے اندر یہ آپ دیکھیں گے کہ سپائرل کی جو کیلکویشن ہے مین وہ چیز اس کے اندر اٹیچ جائے گی اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ ہم کیسے کریں گے یہ شیٹ ٹو کے اندر اس کیلکولیشن کی شیٹ میں نے بنائی ہوئی <تصفح> ہے پوری یہ ایزی بہت سمپل فارمیٹ ہے اس کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنا سپائرل کا کام بہت آسانی کے ساتھ ادھر اس کی کیلکولیشن کر سکیں گے آگے ویڈیو میں بات کریں گے اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم انجینئرنگ کی سروسز کو فراہم کرتے ہیں سروے کوئی کوئی, کوئی بھی ڈیزائننگ کا کام کروانا ہے یا آپ نے بنوانی تو آپ یہ مجھ سے رابطہ نمبر دیا گیا اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جتر بھی ہیں تو یہ ہم آپ کو سارا کام اچھے طریقے سے کر کرتے دیں گے تو اس بار بیٹھے شیڈول بنانے کے لیے اس شیٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈرائنگز ہیں ان ڈرائنگس کے انتخاب ہم بات کریں گے کہ اس کے اوپر آپ کے پاس کون کون سی فارمیشن کیسے کیسے دی گئی ہوتی ہے اور اس کے حساب سے آپ نے اپنا یہ بار بار نئے کو کیسے بنانا ہے اوپر آپ نے یہی اسی قسم کی ایڈنگس دینی ہیں جو جو سی پائر کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بار بار شیڈیول آف سکس پوائنٹ فائیو میٹر سیکنڈری ہارڈ پائل ہے پاس اسٹیچ یا لائن نمبر ون جو بھی آتا ہے اس کے بعد یونٹ پاس ٹوٹل یونٹ ویٹ وغیرہ اور اور ٹائپ آف پائل جو ہوئے گی ہے ڈائی آف بار اس کے اوپر لکھا ہوئے گا یہ چیزیں آپ نے اس کے اندر جو بھی شیڈیول بنا لے چیزیں آپ نے سب سے لکھنی ہے اس, ہے, اس میں پر یونٹ اور ٹوٹل نیچے اسی طریقے سے آپ لینتھ آف ایچ بار دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے پارٹس آف بار بینڈنگ میٹرس اے بی سی ڈی اور لیپ کے اندر اسی طرح آخر میں اس کا ویٹ کے جی کے اندر اور بارس کی شیپس ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کا پورا فارمیٹ آپ نے بنانا ہے اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار مار کے اے بی سی یہ اے بی سی آپ نے کدھر سے لینا ہے آپ ڈینک اوپر ہم آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے اے بی سی کے والے سے اے نمبر کے اوپر ہمارے پاس یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر یہ جا رہا ہے نائن نمبر کا سٹیل ہے اور نائن نمبر کی یہ ورٹیکل ہیں اور ٹین نمبر کا سٹیل ہے یہ ورٹیکل لائنز جو وہاں پر جا رہی ہیں یہ اس کی جو لینتھ دی گئی ہے وہ سیون پوائنٹ میٹر ادھر دی گئی ہے یہ ٹاپ تک یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ورٹیکل جو بار سیون پوائنٹ تھری ہے اور ایک انعام سے جس کے اندر نائن یہ بائر ہے اور ٹین نمبر کا جس کے اندر سٹیل یوز ہو رہا ہے بی نمبر کے اوپر ہم آ جاتے ہیں بی نمبر کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فور نمبر یہ بی نمبر ہے اسپائرل کے اوپر یہ کو نشان لگا ہوا ہے فور نمبر کا اس میں اسٹیل ہے اور اس کی ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کی اس کے اندر اسپیسنگ ہے یہ اسپائرل ہے اسی طریقے سے سی نمبر کے اوپر جو ہمارا ہوئے گا وہ اسٹیفنر ہویں گے وہ آگے آئیں گے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر आपने پاس سیکشن کاٹ رہا ہے ایف ایف آپ نے ادھر ایف ایف سیکشن یہ ہمارے پاس سیکشن ہے اس کے اندر آپ نے ادھر سے میں اس کو بڑا کرتا ہوں اس کے اوپر آپ نے ادھر آ جانا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اس کے اندر 10 نمبر اس کا اسکندر سٹیل ہے اس کے بعد بی نمبر کے اوپر ہمارے پاس 4 نمبر اور اس سپیسنگ اس کی 100/100 100 ہے اس کے بعد اپ یہ سی دیکھ رہے ہیں انٹرنل طور پہ جو سٹفنر ہے وہ ہمارے پاس 6 نمبر کا جا رہا ہے یہ تو اپ نے در اسی طریقے سے پلان کے اوپر یہ دیکھ لینا پوری اس کی ڈیٹیلز वगैरह اس کے اندر مارکی ہوئی ہوئی تھی یہ مین ہمارا پلان ہوتا ہے اس کے بعد یہ سٹیل والا پلان ا جاتا ہے تو اپ نے در سب سے پہلے ہم نے 10 نمبر کا سٹیل جا رہا ہے اور اس کی جو لینتھ جا رہی ہے جا رہی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے شیڈیول کے اوپر آ جانا ہے اے ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد ٹین نمبر کا باپس ٹیل ہے اس کو ایم ایم کے اندر میں نے کنورٹ کر دی ہے आप भी इसको कर सकते हैं इसी तरीके से टेन नंबर के साथ, जो यूनिट वेट है, है हमारे पास उसके बाद यूनिट वेट आपने इसके अंदर लिख देना है उसके बाद ये पीर नंबर ऑफ़ बार्स है पीयर यूनिट ये हमारे जा रहा है पीयर वाला जो यूनिट है ये वाला है नौ नंबर की बार है नौ नंबर आपने कहाइंग के अंदर आपको बताया गया था ये ये जो बार्स जा रही है सारी इसको आप काउंट कर सकते हैं इधर इसने क्लियर कट लिखा हुआ है नौ नंबर बार आपके तो यह आपने अंदर सिंपल सा इसके अंदर जो पहला ऑप्शन आएगा हमारा उसके अंदर टोटल नौ नंबर की बार आ जाएंगे लेंथ है हमारे पास 7.3 की लेंथ आपने इधर से शेड्यूल के ऊपर से देख लेना था ये 7.3 की जा रही है इधर इसी तरीके से कंटिन्यू लेंथ जा रही है पूरी इधर तक ये टैंक के अंदर आपको इधर बताई गई होगी उसकी तरीके से आप देख रहे हैं कि टोटल लेंथ 6.5 और 1 मीटर का इसके ऊपर कैपिम बी भी ये टोटल बन जाएगी सेवन लेकिन जो हमारे पास जो वर्टिकल जो पीर या आप इसको पायल के वर्टिकल डबल्स कह सकते हैं उसकी लेंथ हमारे पास सेवन है आपने अगर इसी तरीके से इसके अंदर सेवन लिख लेनी है कट लेंथ आगे बैंड डिडक्शन है इसके अंदर कोई बैंड डिडक्शन हमारी नहीं आएगी सीधी सीधी सी लेंथ आएगी ये आएगी हमारे पास कट लेंथ जो आएगी वो एक बार की 7.3 पॉइंट थ्री आ जाएगी और टोटल पेबल जो लेंथ आएगी वो आपने ये अगर लिखी हुई है सेवन तो आपने इसको अगर देख लेना आप ये क्या हम कैसे करते हैं उसके अंदर की जो लेंथ होगी आप ये देख लें कि इसके अंदर ये लेंथ ऑफ ईच बार और कार्ट लेंथ जो है हमारी इसको आपस में हमने मल्टीप्लाई भी हुआ, हुआ है इजिकल टू आपने कर लेना है लेंथ ऑफ ईच बार और टोटल कार्ट लेंथ जो है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है फिफ्टी थ्री पॉइंट टू नाइन टोटल पेबल लेंथ हमारे पास आ जाएगी ये ए वाले कालम के ऊपर सीधा सीधा सा इसका यही आ जाएगा पार्टस ऑफ बारबन शडूल इसके अंदर कोई पार्ट्स कोई फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा اگر فارمولہ یوز ہوگا تو اس کے اندر لکھیں گے آگے یہ دیکھ رہے ہیں ویٹ اس کا ویٹ ہمارے پاس کیا ہے ٹوٹل پیبل لینتھ ملٹیپلائڈ بائی یونٹ ویٹ کے حساب سے ملٹیپلائی ہوا ہوا ہے ادھر سے آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے ازیکل ٹو کرنا ہے یونٹ ویٹ ہمارے پاس ہے ملٹیپلائڈ بائی آپ نے ٹوٹل جو ہمارے پاس پیبل لینتھ آئی ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا تو یہ ہمارے پاس اس بار کا جتنی بھی بار جا رہی ہیں اس کا یونٹ ویٹ ادھر آ جائے گا اس کے بعد یہ شیپ بنی ہوئی ہے آپ نے شیپ بنا دینی ایکسیل کے اندر سے ادھر سے آپ نے انسیٹ والے کالم کے اوپر آ جانا ہے और ये शेप्स आप देख रहे हैं इधर आपने क्लिक करना है तो ये वर्टिकल लाइन वाली शेप है आपने इसको इधर से क्लिक करना है और शिफ्ट वाले बटन को आपने प्रेस कर देना तो ये स्ट्रेट हो जाएगी इसको लगा देना है इसके जो डायमिशन्स वग़ैरह कलर हाइट वगैरह आप इधर से बड़ा छोटा कर सकते हैं इसके कलर्स वगैरह लगा सकते हैं और इसी तरह आपने इसका टेक्सट लिख देना है ए ये हमारे पास ए लिखा था हमने इधर तो इसी तरीके से हमारे पास ए आ जाएगा اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر جو مین ہمارے پاس ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسپائرل کی ہے اسپائرل لینتھ ہے ہمارے پاس سکس پوائنٹ فائیو پلس پوائنٹ فور اکل ٹو سکس پوائنٹ نائن میٹر کی یہ ٹوٹل لینتھ ہے بی اس کا برانچ مارک ہے اسپیسنگ اس کی ہنڈریڈ ہے وہ ہم نے ڈرائنگ کے اندر دیکھی تھی اس کی جو سپیسنگ آ رہی ہے وہ ادھر ہمیں بتائی گئی تھی کہ اس کی ہنڈریڈ بائی ہندید کی اس کی رہی ہے نمبر سٹیل کے ساتھ ہندید ہندید کی اس کی رہی ہے تو جو لینتھ دی گئی ہے وہ میٹر دی گئی ہے یہ اوپر تک تو یہ نے اسی طریقے سے اس کے اندر جو لینتھ دی گئی ہوگی آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد فور نمبر کا سٹیل ہے اس سے میری ویڈیوز اپلوڈ ہیں آپ ادھر سے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس فور نمبر یہ الیون پوائنٹ پوائنٹ سیون کا ایم ایم کا جو یونٹ ویٹ ہوئے گا پوائنٹ نائن نائن فور کا آئے گا یہ نمبر آپ باہر ون لکھی ہوئی ہے اس میں پر یونٹس ون ہے اور ٹوٹل بھی یہ ون ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس یہ آپ اس کی شیپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ continue اسی طریقے سے جائے گا یہ سرکولر اسٹیپس نہیں ہے یہ پائلز والی ہوتی ہے. ادھر جاتی ہے اگر آپ نے میری ڈیپ فاؤنڈیشن والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں اس کے اندر آپ کی پائل کا کنسیپٹ سارا کلیئر ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں ایچ لینتھ بار یہ ون فورٹی ون پوائنٹ نائن ون سکس ہے یہ ٹوٹل اس کی ورکنگ کیلکولیشن ہوئی ہوئی ہے یہ آپ نے کیلکولیشن آپ نے کیسے کرنی ہے یہ آگے اس کے پورے فارمولے بنے ہوئے اس کے اندر ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ ادھر بات کریں گے اس کے اندر کوئی band ہمارا نہیں گا اس کے بعد آپ देख रहे हैं काट लेंथ भी हमारी गोई है और ईच लेंथ भी हमारे पास हुई है एक ही लेंथ के साथ ये पूरी कैलकुलेशन हुई हुई है सारी तो ये वन फोर्टी वन कैसे आया इसी तरह टोटल पेबल लेंथ भी हुई है ये तीनों लेंथ आप ये देख रहे हैं कि तीनों लेंथ हैं इसके अंदर सेम टू सेम है इन लेंथों की कैलकुलेशन ये सारी हुई हुई है ये आप ये देख रहे हैं कि सारी कैलकुलेशन है इसके अंदर यह टोटल वैल्यू वन पॉइंट ٹو نائن پوائنٹ فور سیون سیون فرسٹ ویلیو ہے اس کے بعد ہی ہمارے تھری پوائنٹ سیون ایٹ آفٹر ٹین کی ویلیو ہے نیچے اس کی کیلکولیشن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد اس کے ٹرنس ہیں کی کیلکولیشن ساری ہوئی ہوئی ہے نیچے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے جو ٹنز ہوئیں گے یہ سارے اس کے اندر ایڈ ہوئیں گے اور اس کے بعد جو ٹوٹل لیپ ہمارے پاس اس میں ایک آدھا لیپ ہو رہا ہے تو وہ آ رہا ہے تو وہ اس کو علی سے آپ ایڈ کریں گے تو یہ جو پوائنٹ یہ جو لیپ کی لینتھ دی گئی ہے پوائنٹ سکسٹی تھری یہ آپ کو ادھر ڈرائنگ کے اندر دی گئی ہوگی اس کے اندر تو یہ نہیں ہے آپ کے جو سٹارٹس میں جو نوٹس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ اس کی مکمل ڈیٹیلز ہوتی ہے یہ ہر کا ہوتا ہے تو جو میرے پاس جو اس کی لینتھ وہ ہے تو ابھی ہم بات کریں گے ویلیو کی یہ ویلیو ہمارے پاس کیسے ہے اس کے لیے یہ ساتھ میرا یہ پروگرام بنا ہوا ہے کمپلیٹ پروگرام ہے کٹنگ لینتھ کا یہ پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن وہ سرکولر اسٹیپس کے ساتھ تھا پائل اور سرکولر اسٹیپ کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے سرکولر اسٹیپس جو جاری ہوتی ہیں وہ کنٹینیو آپ کی علیحدہ علیحدہ جاری ہوتی ہیں پائل والا جو سٹیل ہوتا ہے وہ آپ کا کنٹینیو جا رہا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ہم اپنی کو ادھر کریں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے آپ نے ادھر ڈایا دے دینا ہے سب سے پہلے ڈایا آپ نے کدھر سے لینا ہے یہ ٹوٹل ڈایا جو انٹیریئر کمپلیٹ ڈایا آپ کا جا رہا ہے وہ جا رہا ہے سیون پوائنٹ سیون سکس میرے پاس وہ آپ نے ادھر اس پروگرام کے اندر آپ نے اسی طریقے سے سیون سکسٹی ملی میٹرس کے اندر ڈایا لکھ دینا ہے اس کے بعد ڈایا آف بار جو ہمارے پاس ڈایا آف بار جا رہی ہے ٹین نمبر کی وہ لکھ دینا ہے ادھر ہمارے پاس اس کا ڈایا ہے پوائنٹ سیون یہ ادھر میں نے اس کو ساتھ لکھا ہوا ہے ٹویلو پوائنٹ سیون یہ آپ کو آ اس کو कवर है हमारे पास कंक्रीट कवर भी आपको इधर ड्राइंग के अंदर दिया गया होगा आपकी मेन ड्राइंग्स के अंदर होएगा इधर भी ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब आप शेड्यूल बनाएंगे तो आपने सबसे पहले कंक्रीट कवर ये वाले आइटम्स लिखने हैं तो आपने इधर कंक्रीट कवर हमारे पास सेवेंटी का आपने लिख देना यूनिट वेट हमारे पास ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा इसके डायर के हिसाब से डी मल्टीप्लाइड बाई के हिसाब से जो भी यूनिट वेट होगा वो इधर आ जाएगा नीचे आप ये देख रहे हैं अठ लाख है हमारे पास डी वन hmm. के नीचे फार्मूला बना हुआ है आपके पास डी है डी मल्टीप्लाइड माइनस ब्रैकेट आप लगा दे 2 मल्टीप्लाइड बाई कंक्रीट कवर ये जो आपसे माइनस डाया बार करेंगे तो हमने आप सबसे पहले अपनी डी की वैल्यू को इधर कैलकुलेट करना ये देखें फार्मूला लगा हुआ है दोबारा में आपको बता देता हूँ आप कैलकुलेटर के ऊपर भी इसी तरीके से इसको अलग अलग कर सकते हैं तो आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी इसी तरह कर सकते हैं इज इक्वल टू कर लें ये डी है डी ये हमारे पास क्या है ये डाया टोटल डाया आपने इधर माइनस लगाना है साथ फार्मूला लिखा हुआ है ब्रैकेट लगानी है टू मल्टीप्लाइड बाई कंक्रीट कवर तो ये हमारे पास कंक्रीट कवर है आपने उसको कंक्रीट कवर को उधर कर देना है इसके ब्रैकेट को उधर क्लोज करना है और माइनस डाया ऑफ बार ये हमारे पे डाया ऑफ बार जा रहा है आपने ये माइनस कर देना है तो ये हमारे पास इधर डी की वैल्यू आ जाएगी मिली के अंदर तो अभी देख रहे कि इधर आपने निकाल देना है उसके बाद काट लेंथ है पी आई मल्टीप्लाइड बाई डी हमारे पास पाई की वैल्यू होएगी میں جو اور اس کے بعد آپ نے ادھر جو اوپر لینتھ آئی ہے ڈی ون کی اس کے ساتھ آپ نے کر دینا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے کیسے فارمولا لگانا ہے میں ختم کرتا ہوں اس کو ازیکل ٹو آپ نے کرنا ہے آپ نے ادھر پی آئی لکھنا ہے اور یہ آپ کے سامنے ادھر فارمولا آ جائے گا آپ کیلکولیٹر کے اوپر کر رہے ہیں تو پائی ادھر سے آپ کر لیں پائی آپ نے کو کلوز ہے تو کرتے ہیں ملٹی پلائڈ بائی یہ جو اوپر والی ویلیو آئی ہے ہمارے پاس فائیو انٹر کر دینا تو یہ ہمارے پاس کٹ لینتھ آ جائے گی ہماری ایک بار کے حساب سے اس کے بعد ہم نے اس کی ٹوٹل ہائٹ آف کالمز کو ادھر انپٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی سپیسنگ کو انپٹ کریں گے تو نیچے ہمارے پاس اس کی ٹوٹل لینتھ نیٹ لینتھ آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس جو لینتھ ہے اس کو آپ پر میٹر سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہائٹ آف کالم ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہائٹ آف کالم ہے سیون پوائنٹ تھری मरपा पास सॉरी हमारे पास स्पायरल की जो हाइट है वो 6.9 है इधर भी हमने इधर इसमें स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि आपने इधर 6.5 पॉइंट फाइव फाइव प्लस पॉइंट फोर हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है तो हमारे पास जो हाइट है इसकी वो है सिक्स की तो आपने इधर इसको मिली मे, इस में मिली मीटर के अंदर लिखते हैं ना सिक्स के ऊपर स्पेसिंग ने हमारे पास हंड्रेड मीटर की یہ سپیسنگ آپ کو ادھر بتائی گئی ہے ادھر اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپیسنگ ہنڈریڈ ایم ایم کی یہ آپ نے جتنی بھی سپیسنگ دی گئی ہے وہ آپ نے دے دینی ہے یہ آپ نے ملی میٹرس کے اندر دینی ہے अभी आप ये जब ये दे देंगे तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमारे पास आ जाएंगे हाइट ऑफ कॉलन डिवाइडेड बाई स्पेसिंग के हिसाब से आप इसको इजिक्वल टू कर दें तो अभी देखेंगे हमारे पास जो कट लेंथ आई थी टोटल टोटल हाइट जो थी हमारे पास 69 की थी और स्पेसिंग हमारे पास हंड्रेड की थी हमने डिवाइड कर दिया ये सिक्सटी हमारे पास इसके टोटल स्पायरल्स आ गए इसके अंदर वन प्लस या माइनस नहीं होगा क्योंकि ये सारा कंटिन्यू चल रहा था सिक्सटी नाइन हमारे पास टोटल इसके नंबर ऑफ स्पायरल्स आ जाएंगे उसके बाद आपने लेंथ ऑफ टोटल बार्ज इन मीटर लिख देना है ये हमारे पास जो टोटल हमारे पास आई है ऊपर लेंथ है टोटल लेंथ आई थी हमारे पास 1876.477 इसको आपने डिवाइडेड बाई 1000 कर देना है आप 1000 करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी मीटर्स के अंदर ये हमारे पास थी 1876 तो अभी आ गई है वन पौन पौन मीटर लेंथ आ गई है हमारे पास ये इसकी एक मीटर के हिसाब से उसके बाद टोटल स्पायरल जो हमारे पास है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना तो ये हमारे पास एक स्पैरल की जो लेंथ आई थी उसको आप इधर से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये सारी नीचे कैल्कुलेशन ऑटोमेटिकली हुई हुई है तो इधर हो जाएगी आपने इसको इजिकल टू करना है टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई कैलकुलेटर के ऊपर कर रहे हैं तो इसको कर देना तो ये हमारे पास टोटल जो लेंथ आ जाएगी स्टिप्स की 129.477 आ जाएगी 6.5 पॉइंट मीटर पूरी लेंथ के ऊपर तो ये अभी आप देख रहे हैं कि 129.477 ट्वेंटी ये ये जो सारी कैलकुलेशन चली इधर तक ये जो हमारे पास पहली कैलकुलेशन आई वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट ये जो वन आई है ये वैल्यू आपने इधर लिख देनी है ए नंबर सेल के ऊपर वन फ़र्स्ट वैल्यू नीचे भी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी आपने ये दो कालम आपके इस तरीके से इसके साथ अटैच होंगे इसकी डिटेल्स वगैरह आ रही है नीचे देख रहे हैं कि कलम थोड़ा सा बड़ा है इसके अंदर सारी चीज़ें आ रही है तो आगे हम اس کے متعلق مطلب بھی بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ آ جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لیب سے لیبس سے لیپس کی ون تھرٹی فائیو پوائنٹ سیون ایٹ زیرو کی جو ویلیو ہے یہ آپ کی سکس پوائنٹ تھری میٹر کا جو لیپ ہے وہ ہم نے لیپ اس کے اندر پلس ہوا ہے یہ پلس ہوا ہے تو یہ آپ کے پاس آئے گا تو لیپ کی لینتھ آپ نے کیسے معلوم کرنی ہے لیپ کی جو ہائٹ ہے وہ میں نے آپ کو جو بتا دی ہے کہ وہ آپ نے ڈرائنگ کے اوپر سے دیکھنی ہے جو لیپ کی یہ لینتھ ہے سکس اور پلس اس میں اور ایڈ ہو رہا ہے اس میں 11 لیپس آ رہے ہیں اس کی کیلکولیشن نے کیسے کرنی ہے تو آپ اسی طریقے سے اس کے اوپر آ جاتے ہیں نیچے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر نیچے جب آپ آئیں گے اس کالم سے سپیسنگ اوپر یہ والا کالم ہم نے کر لیا تھا یہ لیپ لینتھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے جتنی بھی آپ کو ڈرائنگ کے اندر دی جا رہی ہے یلو سیل ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ سکسٹی تھری ہمارا لیب کی لینتھ ہے تو ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں نمبر آف لیپس جو ہیں وہ آپ نے نکالنے ہماری جو میٹرس کے اندر بار کی لینتھ ہوتی ہے وہ ٹویلو میٹرس کی ہوتی ہے ٹویلو میٹر کی لینتھ جو ہوئے اس کو آپ نے اس کے اوپر डिवाइड कर देना है ये टोटल लेंथ हमारे पास आई है स्टिपिंग की लेंथ आई इसको आपने 12 के रूप डिवाइड कर देना है यूजल टू करना है आपने इस पर जो हमारे टोटल 129.477 ट्वेंटी नाइन आया डिवाइडेड बाई आप ट्वेल्व कर देना तो ये लेंथ आ जाएगी टेन पॉइंट सेवन से आप कह सकते हैं कि एलेवन लैब्स कि हमारे इसके अंदर जो लैप्स आ रहे हैं वो 11 लैप्स आ रहे हैं तो आपने इधर 11 लैप्स के हिसाब से करना है जो फिगर आपका इधर फिफ्टी से कम है तो इधर आप 10 आ जाएगा अगर 50 से ज़्यादा है तो 11 आ जाएगा ये आपकी कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि लैब्स लेंथ मल्टी जो की लेंथ है वो आपने कैल्कुलेट करनी है वो कैसे करनी है लैप लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लैब्स लैब्स हमारे टोटल हैं अलेवन और लैब्स की जो लेंथ है वो पॉइंट है तो आपने इधर इसी तरीके से रिजल्टल टू करना है अलेवन मल्टीप्लाइड बाई 63 6.93 10 10 بتا دیتا ہوں لیبس کی آئے گی इधर हमारे पास टेन लैप्स हमने इसे अलग कैलकुलेट हुए हुए हैं और वन जो लैप है वो जो एडिशनल लैप आ रहा है उसको अलहदा किया है तो आप इधर वन जो हमारे पास वैल्यू आ जाए कि सिक्स पॉइंट थ्री उस वैल्यू को आपने इसके अंदर जमा करके इधर ऊपर वैल्यू लिखनी है तो मैं इधर कैल्कुलेटर को इधर ओपन कर देता ताकि आसानी थोड़ी सी हो जाए तो ये आपने इधर वन ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर आपने प्लस कर देना है सिक्स सिक्स पॉइंट थ्री करेंगे तो ये हमारे पास वन की वैल्यू सेवन आ रही है सेवन राउंड फिगर में लिखा हुआ ये टेन लैप्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी बी सेल के अंदर ये आपने कर देना है इसी तरीके से इसकी वैल्यू कैल्कुलेशन ये आपके पास इधर हो जाएगी तो आप इसके बाद आ रहे है थर्ड नंबर के ऊपर आप ये देख रहे हैं इसके अंदर हमारे पास ये देख रहे हैं कि वन पॉइंट टू नाइन की टोटल वैल्यू लिखी हुई है सबसे ऊपर और टू नंबर वन के टन हैं टन होते हैं ये हमारे पास जा रहे हैं आप ये देख रहे हैं वन टन और ये टू टन इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन भी आपको इधर ड्रैंक के अंदर प्रोवाइड की गई होगी इसके अंदर आप ये नीचे फार्मूला आप देख रहे हैं टू मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट का टनस ड्रैंक के अंदर प्रोवाइड किया गया उसके बाद ये पाई की वैल्यू है थ्री पॉइंट और मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट فور سکس ہے تو یہ پورا جو فارمولہ ہوئے گا یہ آپ کو ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس کا لگانا ہے ادھر تو یہ میں نے اس کو بنایا ہوا ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پائل کے جو ٹرنز ہیں یہ ٹو ٹرنز ہیں ہمارے پاس ٹو ٹرنز آ رہے ہیں ون پوائنٹ فائیو کا وہاں پہ ٹرن ہے ون یہ پائی کی ویلیو ہے اور ساتھ اس کا جو فارمولہ بیسک ہوتا ہے پوائنٹ فائیو ایٹ فور سکس اس کے ساتھ آپ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے ازیکل ٹو آپ نے ادھر آ جانا ہے آپ نے ادھر ٹو ملٹیپلائی multiply 1.5 multiplied by आप करेंगे फाइव बी आप लिख देंगे ये आपके सामने फार्मूला आ जाएगा डबल क्लिक आप इसको जैसे कर दें और उसके साथ डबल ब्लैक क्लोज कर दें multiplied by 0.5846 फाइव वैल्यू को आप कर दें तो ये पास इसका टोटल जो एडिशनल اس کی لینتھ آ جائے گی ٹنس کی وہ 5.5097 پوائنٹ آ جائے گی تو آپ نے ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں 5.509 یہ آپ نے اس کالم کے اوپر 5.509 پوائنٹ ادھر لکھ دینی ہے نیچے اس کا کیلکولیشن یہ لکھی ہوتی ہے آپ نے اس کی کیلکولیشن کو اسی طریقے سے آپ نے یہ لکھ دینا ہے ساتھ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں فائیو پوائنٹ فائیو زیرو نائن ابھی آپ دیکھ رہے تھے ون پوائنٹ ویلیو آئی تھی ہمارے پاس یہ اس کی آپ نے اس کے اندر آپ نے پلس کر دینا ہے فائیو فائیو زیرو نائن یہ والی ویلیو آپ نے پلس کر دینی ہے تو اوپر ہمارے پاس سی عالم کی ویلیو آ جائے گی ون پوائنٹ ون فور ون پوائنٹ ٹو ایٹ سکس تو یہ آپ نے ادھر ویلیو اس کے اوپر ادھر لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیپس کی جو ہماری کیلکولیشن ہے وہ علہ ہوئی ہوئی ہے ایک علیحدہ کر کے کیا ہوا ہے تو پوائنٹ سکسٹی تھری آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اسی طریقے سے پوائنٹ 63 का जो लैप है उसकी लेंथ ऐड कर देंगे तो ये वहाँ पर लेंथ आ जाएगी 141.916 तो आपने इसकी कैलकुलेशन इसी तरीके से इधर कर देनी है ये एक लैप की जो लेंथ लैदा आएगी आप इधर लेंथ इसकी सारी लेंथ भी लिख सकते हैं सारी और आल्दा अलदा भी करके कर लेंथ लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं पॉइंट के हिसाब से आपने जुकल टू करना है पॉइंट सिक्सटी का लैप है मल्टी बाई 11 का देना तो ये सिक्स पॉइंट नाइन थ्री का टोटल लैप हमारे पास आ जाएंगे इसके बाद आप देख रहे का वेट है यूनिट वेट आप देख रहे हैं वन फोटी वन पॉइंट है तो हमारे पास जो लेंथ हमने टोटल पेबल लेंथ लिखी थी अभी ये वन आ गई तो आपने टोटल इधर वन की इधर भी लेंथ आ जाएगी और इस जगह ऊपर भी हमारी लेंथ आ जाएगी तीनों लेंथ है ये हमारे पास इसका यूनिट वन चार रहा है तो ये वन यूनिट के अंदर तीनों के अंदर इसकी सेम टू सेम लेंथ ادھر آگے آپ نے کرنا ہے اس کا یہ والی لینتھ آپ نے کو پلائی کر دینا تو یہ آپ کا ویٹ آ جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ جو اسپیرل جا رہے ہیں اس کے آپ کو ادھر اس کے اندر شاید نہ ملے تو اس کے لیے آپ نے اس کی شیپس کو علیحدہ بنا دینا ہے شیپس کو علیحدہ آپ بنا سکتے ہیں کسی میں بھی آپ پینٹ میں جا سکتے ہیں اور پینٹ میں جانے کے بعد آپ اسی طریقے سے اس کی لینتھ کو ادھر بنا سکتے ہیں ان کی لینتھس کو آپ ایڈ کر سکیں اور جیسے آپ اسی طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اوپر مختلف شیپس کے اوپر جس طریقے سے بھی آپ چاہتے ہیں اس کو بنا دیں سمپل سا فارمیٹ آپ جو بھی اس میں جا رہا ہے اس کو اچھا سا کر کے اس کو آپ اس طرح اسی طرح بنا سکتے ہیں جیسے بنانے کے بعد جسٹ آپ نے جیسے اس کو کاپی کرنا ہے یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ایگزامپل کے لیے آپ نے کاپی کرنا ہے اور ادھر آپ نے آ کے اس کو کنٹرول بھی کر کے پیسٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا اس اسکیل آپ چھوٹا یا بڑا جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا اسکیل اسی طریقے سے ایڈجسٹ گا اس کو آپ ادھر لگا سکتے ہیں جو اسپائرل کا آپشن ہوئے گا تو یہ آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوسری کیلکولیشن ہوگی مین کیلکولیشن اس کے اندر جو تھی وہ اسپیرل لینتھ کی تھی بار بائڈنگ کے شیڈول کے اندر تو اس کے لیے یہ میں نے پورا ادھر فارمولہ ادھر بنا ہوا ہے سارا بہت سمپل سا ہے ہم جو بھی ورکنگ کریں گے ایکسل کے اندر تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ کیلکولیشن ہو جائے جسٹ آپ نے اوپر سے اس کا ڈایا دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کی لینتھ आ गये थे उसके से 141.916 इधर आई थी पास 141.916 हमने अलादा अलादा की है। आपके पास एक ही दफा कैलकुलेशन आ जाएगी इसके बाद टोटल वेट का स्टिप आ जाएगा 141.102 फोर्टी वन ये ऊपर यूनिट वेट है इसको आपने ये पर लेंथ आई ये ऊपर इसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो वेट है ये हमारे पास डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड होगा तो ये इधर इसका टन के अंदर आ जाएगा तो आपने स्पायरल के जो कैलकुलेशन कर लिए اس کے لیے آپ یہ فارمولہ یہ پروگرام یوز کر سکتے ہیں اس کا لنک میں اس کے ساتھ ہی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اس کے بعد آپ دیکھیں اسٹفنرز ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ڈایا اس کا فائیو ٹوئنٹی ون کے حساب سے ہے ملی میٹرز کے حساب سے یہ ہمارے پاس انر جو اس کے اسپائرل کو پکڑنے کے لیے جو چیز لگائی جاتی ہے ٹاپ اور باٹن کے اوپر اس کی کوانٹٹی ٹو ہے یہ سمپل سا اس کا فارمولہ ون پوائنٹ سکس تھری فائی آر ڈی کے حساب سے سرکم نکلا ہوا اور ملٹی بائی ٹو ہو گیا اور ساتھ اس کا جو یونٹ ویٹ تھا اس کے ساتھ آپ اس کو ملٹیپلائی کر دینا تو یہ آپ کا اسی طریقے سے ادھر بن جائے گا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں لیٹر جس لیٹر کے ساتھ یہ آپ کا شیڈول جائے گا وہ ریفرنس نمبر آپ نے ادھر لکھنا ہے ڈرائنگ جس ڈرائنگ کے اوپر یہ ڈرائنگ بنی ہوئی ہے اس کے نیچے ادھر ریفرینس نمبر ہوتا ہے یہ ڈرائنگ کا ریفرینس نمبر آپ نے اس کے اندر انپٹ کرنا ہے اس کے بعد ٹینڈنٹ پائل جو بھی اس کا ہیڈنگ وغیرہ ہوگی وہ آپ نے دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ویٹ جا رہا ہے ہمارا اس کو آپ نے ادھر پلس کر دینا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ پلس ہوا ہوا ہے آپ نے اس تینوں فگر کو ادھر اکٹھا کر کے آخری سل تک آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر سے آٹو سلم کر دینا ہے ये टोटल वेट आ जाएगा हमारे पास तीनों आइटम्स का जिसमें हमारे पास मेन बार्स वर्टिकल इसमें स्पैरल्स और स्टफनर्स की जो वेट होएगा उसके हिसाब से इधर वेट आ जाएगा और नीचे आपने डिवाइडेड बाई थाउजेंड करके इसको टन में لے آنا ہے جس کے بعد نیچے آپ نے اسی طریقے سے سبمٹیڈ بائی چیک بائی اپروو بائے آپ ادھر اپنی کمپنی کا نام لکھ سکتے ہیں کنچیکٹ جس نے کرنا ہے کنسلٹنٹ کا نام اور ادھر اسی طرح پروجیکٹ انجینئر اے آر ای اور اسی طرح آر ای صاحب جو بھی آپ کے ادھر کنسلٹنٹ کا جو بھی سسٹم چلا گیا اس کے حساب سے آپ نے یہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس کا پرنٹ نکال کے اور یہ شیڈیول آپ اس کو سبمٹ کرا سکتے ہیں تو یہ بہت میں بتایا اس میں بیسکلی ہم اس کی جس ٹائم مینول کلکولیشن کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جانا تھا آپ اس کو ایکسل کے پروگرام کے اوپر یوز کریں بہت یوزر پروگرام میں سارے فارمولا اس کے اندر لکھیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم انجینئرنگ کی سروسز فراہم کرتے ہیں جس کے اندر آپ نے کوئی بھی کام انجینئرنگ کے حوالے سے پاکستان کے اندر سروے کروانا ہے ٹاپو سروے یا کوئی بھی بلڈنگس کے میں ڈیمارکیشن لے آؤٹ کروانی ہے یا اسی طریقے سے کوئی بھی آپ لینڈ مارک کروانا چاہتے ہیں کوئی بلڈنگس وغیرہ کے جتنی ڈرائنگز ہیں ایس بل ڈرائنگز ہیں جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ میرے ساتھ ادھر واٹس ایپ نمبر پر میں نے دیا گیا ہے اس کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آن لائن سروسز کے ساتھ سے جو بھی ڈرائنگ آپ نے بنوانی ہوں گی میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ادھر رکھ دوں گا آپ اسے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اللہ حافظ